Hei, tällä videolla mä näytän, miten sä voit syventävän lukuehemman avulla kuunnella YouTube-videon tekstitykset. Tämmöinen tarve heräsi yhdessä oppia ikä hankkeen oppilaitoksessa, missä on hankittu tämmöinen videosarja Siinä videolla ei puhuta sitä selostusta, vaan se on tekstitetty lukuisille eri EU-kielille. Ja siellä olisi nyt tarve, että ainakin osa oppilaista haluaisi tekstityksen lukemisen sijaan keskittyä katsomaan video ja kuunnella siinä samalla sitten, mitä, mitä siellä puhutaan. Ja niin kuin monta kertaa aikaisemminkin, niitä tämmöisiin saavutettavuuteen liittyvät ää, vastaukset löytyy tältä verkkopalveluiden saavutettavuus Facebook-ryhmästä, missä Anna Mattila vinkkaisi että voi mennä sinne YouTubeen ja sitä kautta se etenee. Eli otin tässä nyt oman videon ihan tekijänoikeussyistä. Ja nyt tota kolmen pisteen takaa tästä videon alta löytyy tämmöinen avaa litteraatti Sieltä näkee ne tekstitykset. Nyt vähän rajautuu nippanappa ohi tänne, tänne tallennettavaan näytön, mutta sieltä löytyy tuossa litteraattisanan perästä kolme pistettä. Sieltä voi sekä avata että piilottaa tämän. Nämä aikaleimat. Eli sen jälkeen täältä kopioidaan tämä litteraatti, avataan Microsoft Wordi esimerkiksi, mistä löytyy syventävä lukuohjelma, on tässä online-versiossa. Ja kopipeistataan tota, tänne tämä tekstitys ja täältä avataan syventävä lukuohjelma. Syventävä lukuohjelman avulla me voidaan tehdä monenlaisia asioita. Mä vinkkaan tämän videon loppuun ja kuvaukseen linkin toiseen videoon, mikä esittelee syventävän lukuohjelman. Mutta nyt vaan näytän, kuinka se toimii. Eli laitan täältä toista, jolloin se lähtee lukemaan tätä litteraattia. Ja sitten avaan tuossa näkyville ton videon, niin näette vähän, että miten se toimii. Hei! Tällä videolla näytän. Monta miten vaihtoehto? sä teet tällä omia interaktiivisia 360, 360 ei, kuvia? KinLink-sovelluksella. Eli tällä tavalla se toimii. Ja Täältä tietysti YouTube-videosta voi panna päälle tai pois nämä tekstitykset, mutta tässä tilanteessa toimii ehkä paremmin, että videot, tekstitykset ei ole siellä päällä, vaan sä vaan kuuntelet ja katsot. Tämmöinen vinkki tällä kertaa. Moi moi!